أطير بسمه علي الاغصان غناله، مبروك يوم التخرج نفرح الليله. أطير بسمه مبروك يوم التخرج نفرح الليله، فهات تخرج عسى فراح من زاله، مبروك مبروك ياللي فارق بجيله، زاهي وشاحه وندعي بسعد فاله، بعيون امه وبوها الفرحه تشيله، بعيون امه وبوها الفرحه تشيله، بتمايز تسعه تاخذ الطاله و... أميرك الا الشباب وفخر للعيله ويا فخر بوكو وهنا برفعة عياله فخر لأمك واسمك دوم تدعيله من الجامعه جاب علمه غانم وقاله أنا وريث الفخر ما فيني الميله و... أنا ورثه و... الفخر ما فيني الميله حاسوب متخصص وبكره على فاله والخير جعله سايل نسيله، بعد التعب جهده اللي قدمه ناله، ابن الكرم وشموخه دايم يشيله، فهاد يفاخر بجده وعمه وخاله، يطيب الاصل والمراجل في مداهيله، يطيب الاصل والمراجل في مداهيله، ابوه ابو فيصل اللي تشهد افعاله، بالطيب حز المكارم مسرج بخيله ومال لطيبة الفعل شيالة في فايزة يكمل الشعر مواويلة مبروك مبروكي يلي كاسب بطالة جعل الفرح في حياتك دايم تخيله افرح الليله فهات تخرج عسال الافراح من زاله مبروك مبروك يلي فارق بجيله لاهي وشاحه وندعي بسعد فاله بعيون امه وبوها الفرحه تشيله بعيون امه وبوها الفرحه تشيله بتمايز ودوم تسعه تاخذ الطا فخر للعيلة <تصفيق> ويا فخر ابوكو <وبكوهنا> هنه برفعة عيالة <تصفيق> فخر لامك واسمك دوم تدعيله <تصفيق> من الجامعة جاب المه غانم وقالة انا وريث الفخر ما فيني الميلة وانا وريث الفخر ما فيني الميلة عاسوب متخصص وبكرة على فالة الطيب والخير جعل احسايل انسيلة بعد التعب اللي قدمه نالا ابن الكرم وشموخة دايم يشيله فهادي فاخر بجده وعمه خاله طيبه لصلوى المراجل في مداهيله طيبه لصلوى المراجل في مداهيله ابوه ابو فيصل اللي تشهد افعاله بطيب حزال مكارم مسرج بخيله ومال صلاه لطيب الفعل شياله في فايزة يكمل الشعر اللي كاسب طاله جعل الفرح في حياتك دايم دخيله جعله